قد مؤسسة بالجميلة العمر طول السنين يوم رب الكون اهداني الولد نور عيوني اللي به عمري يزيد جيت تهتم لي حياتي مرحبا بك يا محمد بحص بحص بقى بحص بقى بحص بحص يا غلا قلبي تكهلا يا وليدي يا روحي بعد تكهلا يا وليدي يا روحي بعد نفرش الدنيا ورود وياسمين يا عريب اساس من ابن وجاد أدهم اللي ما مثله احد يهبوك يا نظر عين اليمين يلي شوفك يجلي عن قلبي الكمد يلي شوفك يجلي عن قلبي الكمد فيك نشكر اله العالمين في وهبني في الحياه بخمس سند حي سمي جده فرحتها السنين حي طيبه من عمان وخوان يا محمد ويحميك من عين وحسد والحبايب قد لفان مباركين جيتك فرحه لها الكل استعد، جيتك فرحه لها الكل استعد، عمامك وخوانك اللي صاملين، فعل واحدهم يساوي له بلد، يا ولد ادهم له الصعبات لي نسل قوم له طالت أجمل <much> أنا يا فرحة السنين قدها من ما مثله أحد، يهبوك يا نظر عين اليمين، يلي شوفك يجلي عن قلبي الكمد، يلي شوفك يجلي عن قلبي الكمد، فيك نشكر إله العالمين، في وهبني في الحياة دخل وسند، حي جده فرحة السنين، حي طيبه من عمه وخواه يا محمد ويحمد من عين وحسد والحبايب قد فان مباركين جيتك فرحه لها الكل استعد، جيتك فرحه لها الكل استعد، عمامك وخوالك اللي صاملين فعل واحدهم يساوي له بلد، يا ولد ادهم لها الصعبات لين نسل دوم من اهل طالت ثانيه اثنان اربعه خمسه خمسه ثمانيه خمسه